السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لدور كامل مساحة وخمسين متر للبيع على شارع مصدق الرئيسي دور متوضى بعمارة ومدخل واثنين أسانسير فيو بتاعه بانوراما مش مجروح من جميع النواحي وفي قلب القاهرة موقع مميز واثنين أسانسير تفاصيل والسعر كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو أول حاجة دخلنا منها علاقتنا الشمال بنلاقي المطبخ بنلاقي باب بيفصل الريسبشن عن الغرف وعن طرق التوزيع احنا عندنا ريسبشن جزئين طبعا الأسقف ساوند سيستم نجف إضاءة وعندنا طراز كبير علي الشارع دي مساحة الريسبشن طبعا مساحة الريسبشن كبيرة عندنا طبعاً الطراز بانوراما موجود بره طبعاً شايفين الشغل اللي في الأسقف شغل ستيل بس معمول بفن مساحة بانوراما نرجع لباب الشقة الناحية التانية عندنا بابين باب يفتح من هنا بيدخل في قلب الريسبشن وباب الناحية التانية اللي احنا شوفناه الارضية معمولة رخام الغرف معمولة بركي عندنا الجزء بتاع الغرف مستويين ده حمام الضيوف اللي هو من قلب ناحيه الريسبشن طبعا بنطلع نخش على ايدنا الشمال أول غرفة ممكن الغرفة دي تتعمل ليفينج لأن هي معزولة عن الباب بتاع طرق التوزيع وممكن نعمل ليفينج كبير جوه ومكان الشاشة موجود فيه طبعا شايفين حتى يعتبر الريسبشن الصغير اللي في النص اللي ما بين الغرف معمول بتزين عالي جدا عندنا هنا اول حمام جوه سخانات عندنا دي غرفه مربيه بالحمام والشاور بتاعها الاسقف بردك معموله الاضاءه بعد كده بنكمل في طريقه التوزيع بنلاقي تاني غرفه غير الليفينج اللي في النص وبعد كده بنخش على الغرفه الثالثه طبعا الرسومات والشغل اللي معمول شغل عالي جدا ميزه ان الفيو بتاعي بانوراما مش مجروح خالص زيو مفتوح بقدر اشوف الدنيا كلها وبحري بعد كده بنخش لغرفه الماستر دي كانها سويت كبير في قلب الشقه ممكن نقدر نعمل فيها قعده وممكن نقدر نعمل السريرين ممكن نعملها توزيع كبير جدا بصراحة مستغل عندنا الحمام بتاعها كمان كبير ممكن نعمل دريسنج روم منها توضيب كهرباء كل حاجة منسقة فيها بعد كده هنرجع للجزء اللي فيه المطبخ وهنشوف الغرفة بالخمسه وبعد كده بنرجع لدخلتنا من ناحيه الباب الثاني اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من يكون فيديو النهارده حاز لكم تزوروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته